רק פסח קשר ושמח לכולם. כמו שאתם יודעים, אנחנו נמצאים במין תקופה כזאת שהיא מבלבלת. אנחנו נמצאים במין תקופה כזאת שקצת לא ברור מה קורה בנדלן. אמת, קצת לא ברור מה קורה בארץ בכלל. אנחנו נמצאים בתקופה של פיגועים, אנחנו נמצאים בתקופה שקצת מאבקים פוליטיים, ולמעשה... אנחנו נמצאים גם בתקופה מאוד מבלבלת בתחום הנדלן. איך אני מרגיש זה? אני מרגיש זה שאם אתם תעקפו, מצלצלים אליי מדם מרקר אותי אותי גם לרדיו. הכל בשביל להבין אם הנדלן עדיין אטרקטיבי, להבין אם עדיין כדאי בנדלן בישראל. אז כמו שאמרתי היום גם לכתבת של דמרקר. וכמו שאני אומר בכל מפגש זום שלי, או בכל פודקאסט שלי, בערוץ נדלן בשידורו או בזום נדלן, אני רוצה לומר לכם, נכון ונכון מאוד עדיין להשקיע בישראל. כן, זה יותר קשה. כן, זה פחות קל. כן, יותר קשה למצוא נכסים. אין דירות להשקעה, אין דירות לקנות. השוק יבש, יבש, יבש. אבל, אבל עדיין אנחנו במגע ישיר עם הנכסים, אנחנו במגע ישיר עם הסוחרים, אנחנו עושים את חקר השוק, אנחנו עושים את כל מה שנדרש מאיתנו, כדי להצליח ולהשקיע. ולא, אנחנו לא תלויים באף אחד. גם אם אנחנו קונים דירה באמצעות מלווה משקיעים כמוני, עדיין אנחנו נמצאים בארץ שלנו, עדיין אנחנו מבקרים בנכס שלנו, עדיין אנחנו מנהלים את זה בעצמנו, וכן, טוב נעשה, אם נעשה זה בישראל. אז מה הסוד של ההצלחה? מה אתם צריכים לעשות כדי לצאת מעבדות לחירות? מה אתם צריכים לעשות כדי להצליח בכל מעשה ידיכם? כל מה שצריך לעשות, זה קודם מעשה במחשבת תחילה, זו הכותרת, אנחנו צריכים ללכת ולהחליט, כמו שהיום אמרתי בדיוק בקורס ואמרתי גם ברעיון, אנחנו צריכים לחשוב מה לנו, מה נכון לנו, כמה כסף יש לנו, לא לנצל את שלנו אטום, להשאיר מרווחים שאם לא יהיה סוחר, שאם מחר לא יהיה מי שישלם, אם מחר תהיה בעיה, לעשות את הכל במחשבה עצומה. אנחנו חושבים שנקבל 2,800 שקל זכירות, בואו נחשב את זה לפי 2,600. בואו נשאיר מרווחים. אבל הכי חשוב, בואו נעשה חקר-שוק. חקר-שוק, ואני אגיד עוד פעם חקר-שוק. זה שאנחנו מבינים שגם בחקר-שוק שלנו, האדם הוא לב העסקה. האדם הוא מי שעומד מאחרי העסקה, גם בצד של הסוחר או הקונה, או גם בצד שלנו, אנחנו הרבסופו של דבר בני אדם. אז המסר שלי הוא אלכם החג הזה. המסר שלי הוא בהתחשב בכל הנסיבות. קודם כל, תמשיכו לעקוב. תראו מה קורה. גם אם עכשיו השתנו דברים, גם אם עכשיו השתנו מסוים, תעשו חישובים, תעשו את הדברים בשיקול דעת, תחשבו בדיוק מה עולה לכם. ואם אנחנו משלמים שמונה אחוז, אז איך אנחנו מכסים את זה? ואיך אנחנו מכסים את המשקנתא שטיפלת עלינו? איך אנחנו עושים את זה נכון? אל תקשיבו לרעשים, אל תקשיבו לאנשים, לא לחברים שלכם שמספרים לכם סיפורים, לא למטווחים שעובדים לא נכון, אלא רק למטווחים שעובדים נהדר, ויש רבים שהם מצוינים, רבים שהם מצוינים. בוא נגיע אליהם. בואו נעבוד עם אנשים שאנחנו סומכים עליהם, בואו נעבוד עם עצמנו, בואו נשתובב בשטח, בואו נחקור את הכל ונעשה את הכל ביסודיות. לשם אם נעשה את הדברים האלה ביסודיות, אם נחשב על כל נחון. אם אנחנו נפدق כל דבר לעומקו בסופו של יום, בסופו של יום אנחנו נצליח, אז גם אם לא נקבל צעות של אסרות אחוזים ונקבל צעות של אחוזים בודדים, אנחנו נעשה מצוין לביתנו. אז הסודו בקודם מעשה במחשבה תחילה, ותעשו את זה כמו שצריך. והבשורה יש שיש תקווה ויש מקום לעשות, ואף אחד, כמו שאמר ראש הממשלה, אף אחד לא ינצח אותנו, רק אנחנו יכולים לנצח את עצמנו. אז בואו נשמור על עצמנו, בואו נעשה את זה בחוכמה, בואו נבדוק מי בעלי המקצוע שנעטוף אותנו בהם, וניקח אותם, ומי בעלי המקצוע הטובים. בואו נעשה את זה נכון, ואם נעשה את זה נכון, נגיע מעבדות לחירות. אז אני מאחל לכם שתפרחו מפה, מפה מאחל לכם שקטים, שקט חינם, חינם גם ברמה וגם ברמה החברתית. אני מאחל לכולנו המון אהבה, המון הצלחה ושנפריח עם פרחים את עשייתנו. תודה רבה שהקשבתם לי ושאלה כולם חג פסח שמח.